Me kuultiin tässä jo aampäivän aikana, että hyvän terveydenistystä te tehdään kunnissa monella eri tavoin, Kuultiin myös menestystarinoita ja, ja varsinkin tuossa viimeisimmässä sosiaali- terveysministeriön puheenvuorossa kuultiin ja, ja esitti tiettyjä haasteita siihen että, ja näkymä siinä, että missä meidän pitäisi olla, olla jatkossa ja, ja ehkä sitten viiden vuoden päästä. Me käydään vähän tässä minun alustuksessa läpi siitä, että missä me ollaan tällä hetkellä viimeisimmän tea tiedonkeruun, kuntajohdan tiedonkeruun tulosten näkökulmasta. Tämä TEA-viisarin kuntajohdon tiedonkeruhan tehdään aina joka toinen vuosi ja tänä vuonna se tehtiin keväällä ja 93 prosenttia kaikista Suomen kunnissa toimitti tiedot. Eli nämä tiedot tavallaan, mitä tässä on, varsin kattavat. Ja nyt tässä esityksessä me otamme sellainen yleiskuva koko maan tilanteeseen kansallisella tasolla, että missä mennään. Ja me toivon, että tämä esitys sitten haastaa teitä ja antaa impulssin sille, että kun te takaisin täältä kotiin, ne kotikaupunkiin, ne kuntaanne, niin käyttää sitten näitä omia tuloksia läpi siellä tarkemmin, että missä on meidän kunnan vahvuudet, mitä ne on, mistä me pidetään kiinni myös jatkossa. Mitkä ovat keskeiset kehittämiskohteet, mitä meidän pitäisi ehkä tehdä? Että käydään sellaista itsearviointia siinä sitten läpi, että missä me oikein mennään. Ja, ja, ja täältä saan sitten selkeitä vinkkejä, mitä ehkä voisi tehdä toisin. Ja, ja jotta me oltaisiin sillä tiellä, mihin johtaja ovat Koivisto meidät tuossa juuri äsken. Me käännämme tota, suoraan teaviisarista osa tuloksia läpi. Ja katsotaan heti ensimmäiseksi, että miten tämä kokonaistilanne on kehittynyt Suomessa. Ja täältä koetaan kuntajohto. Otan täältä vielä trendinäkymän. Ja nähdään, että se kuntajohdossa niin suuria muutoksia ei ole tapahtunut edellisen tiedonkeruun tiedokensuun verrattuna, mutta kuitenkin suunta on ollut tässä niin kuin tällä vuosikymmenellä hyvä. Vähän tarkemmin vielä, sitten, jos me katsotaan niin kuin miten kunnat ovat sitoutunut strategisia tasolla terveyden edistämiseen, hyvän terveyden edistämiseen. Miten sitten johtaminen. Sitoutuminen on pysynyt samalla tavalla suun tasolla. Johtamisessa, eli johtamisen rakenteissa toimintatavoissa on kehostellut pikkasen parempaan suuntaan. Ja seurannassa ollaan myös tultu pikkaseen parempaan suuntaan. Ennen kuin siihen, että miten tietoa on hyödynnetty, käytetty siellä kunnan johdossa, onko sitä raportoitu eteenpäin muun muassa kunnan valtuustolle. Voimavaroihin palaan tuossa vielä myöhemmin esityksessä. Ensimmäistä kertaa tässä kuntahden tiedonkeruussa Me käytiin. Oettiin tämä voimavaran ulottuvuus läpi. Meillä on vähän haastetta siihen, että millä me mitataan kuntajohdon roolia niin kuin voimavaran näkökulmasta. Mitä on semmoisia indikaattoreita ja kohta näette, mitä ne on. Osallisuudessa on tehty paljon hyvää työtä viime vuosina ja otan siitä yhden, yhden esimerkin sitten vielä myöhemmin. Osallisuusohjelmia tota, käytiin läpi tarkkaan tänä vuonna. Ja sieltä me nähdään, että kunnat on ottanut yhä monipuolisempia menetelmiä käyttöön kuntalaisten osallisuuden edistämisessä. Eli kyllä on selkeästi nähtävissä, että edustuksen demokratia ei riitä enää, vaan me halutaan sitten kansalaisdemokratiaa. Ja me nähdään, että siellä on keskimäärin erittäin hyvin käytössä kunnassa eri ottaa asiakaspalautteen perinteinen, mutta sen rinnalle on tullut näitä muita muita menetelmiä. Ehkä se, että missä on aikaisemmin ollut paljon tekemistä ja itse asiassa on vieläkin mahdollisuus osallistua kunnan talouden suunnitteluun. Tässä tilanne näyttää aika hyvältä vielä, mutta pitää muistaa, että kun katsotaan kansallisiin tuloksiin, niin tällä painottuu suurten kaupunkien tiedot. Eli Helsinki. jos Helsinki tekee jotain, niin koko maan tasolta, niin se näkyy tässä koko maan tuloksessa, niin kuin heti. Viisari heilattaa johonkin suuntaan, koska nämä ovat väestöllä painotettuja nämä tulokset. Mennään kohta katsomaan myös sitten ihan tota, mm, karttanäkymiäkin. Eli osallisuuden edistämisessä se on monipuolistunut huomattavasti siitä, mitä se on aikaisemmin ollut. Sitten mennään katsomaan kunta hyvinvointikoordinaattoria, mikä se tilanne tällä hetkellä on. Tällä hetkellä siis suurimmassa osassa Suomen kunnista itse asiassa 83 prosentissa on hyvinvointikoordinaattori, joka on hyvin tärkeä jolla hyvin tärkeä rooli on sitten siinä poikkeuksellisen yhteistyön edistämisessä. Ja tämä kartta kuvaa sen, että missä niitä koordinaattoreita on vihreällä ja missä sitten ei ole punaisella. Eli tämä on myönteinen kehitys. Kaksi vuotta sitten edellistiedonkeruussa, niin Ainoastaan 62 prosentilla oli. Eli tässä on tarkoitus selkeä. 21 prosenttia yleisempää nykyään on, että on kunnolla hyvinvointikoordinaattori. Tosin suuri osa heistä toimii vielä oman toimen ohella. Ja, ja, ja sitten on, on muutamia kuntia, missä on kuntien yhteisiä hyvinvointikoordinaattoreita. Se, mikä meillä on aina ollut haasteena, on ehkä ollut tota, tietojen hyödyntäminen sillä tavalla, että niitä taas käsitelty johtoryhmissä, esimerkiksi väestön terveydentila, mikä tässä on tuon esimerkkinä. Mutta nähdään, että se on parantunut aivan huomattavasti merkittävästi viime vuosina. Ja, ja, tota, että myös se tieto ei ainoastaan ole siellä viranhaltijoiden käsissä, vaan se viedään myös sinne kunnan yltä päätösvaltaa käyttävälle taholle, eli valtuutetuille kunnanvaltuusille että siellä myös raportoidaan niitä tietoja, että kyllä tulee tietää miten heidän oma väestönsä voi, mitkä tekijät siellä on, mikä vaikuttaa siihen siihen terveyden tilaan ja niin edelleen. Ja tästä voidaan katsoa vielä sitten kartasta. Eikä samalla näette miten teaviisari voi käyttää Hieman hidas netti, mutta toimii. Eli tästä nähdään, että tuota, kuinka monessa kunnassa sitten on, on raportoitusta terveydentilaa valtuustolle asti. Ja, ja täällä taas vihreät, missä ei ole, ja, ja, ja vihreät niissä on raportoidu ja punaisissa ei ole. Kuvastaa siitä. Tällä hetkellä 70 prosenttia kunnista raportoi terveydentilan, eli oman kunnan väestön tilaisen muutoksia valtuustolle. Sitten mainitsin, että avustuksia on ensimmäistä kertaa tai voimavarat tullut uutena ulottuvuutena tämä kuntien tiedonkeruuseen. Ja Siinä me ollaan katsottu niitä sitten yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille myönnettäviä yleisavustuksia. Ja tuota, tämä on semmoinen Haastava kenttä vielä. Me haluttiin nimenomaan keskittyä niiden yhdistyksen järjestöjen niin yleisavustuksiin. Ja, ja ajatuksena on se, että tota, silloin me halutaan tukea semmoista toimintaa, mikä lähtee niiden yhdistysten omasta näkökulmasta on arvokasta. Tähän ei haettu erilaisia kohdeavustuksia, tai toimintaavustuksia siinä mielessä, mitkä ovat sopimusluonteisia kuntien kanssa. Mikä sekin on tärkeää. Titä haluttiin katsoa sitä, että miten, miten Kuntia tuetaan sinne, tai järjestöjä tuotan, tuetaan sinne heidän omassa toiminnassaan. Ja siellä on hyvin paljon vielä hajontaa. Eurokohtaiset määrät per asukasta vaihtelevat todella paljon. Kun me saatiin ensimmäiset tiedot, niin me muutettiin ne summat per asukasta ja lähetettiin kuntaan tarkistettavaksi ja sen perusteella osa tarkistakin niitä omia lukujaan. Mutta voi sanoa, että tämä on osalle kunnelle on vielä haastavaa tämä kokonaisuuden, että saadaan kaikki eri hallintojen myöntämät yleisavustukset saadaan niin kuin yhteen lukuun. Niin, niin siinä on varmaan tekemistä vielä. Ja osaltaan myös meillä se tiedonkeräinen ja meidän pitää vielä, vielä tarkemmin lähteä määrittämään sitä, että, että mitä, mitä sitä suletaan pois siitä yleisavustustietosisällöstä, tota, mitä me ollaan kysymässä. Mutta mut nähdään, että siellä on, tota, ää, ei ole kovin montaa sellaista kuntaa, jossa ei olisi ollenkaan myönnyt yleisavustuksia. Tämä on keskustelu, mitä on, on käyty joitakin kuntien kanssa, että pitäisikö kunnille ollenkaan myöntää yleisavustuksia vai, vai onko ne kohdennettuja kunnan yleisötoimintaa, strategiaa palvelevia avustuksia ja kuinka tiivis pitää sen yhteyden olla. Mut se on ehkä toinen kysymys mennä siihen tänään, tänään tässä. Ää, Vaikutusten ennakkoarvioista puhuttiin tuossa jo aikaisemmin. ja Näitä päätösten päätöksiä siitä, että käyttääkö kunta sitä ennakkoarviointia vai ei, niin niitä on tehty vielä vaiettavan harvassa kunnassa. Meillä on kuntia, missä työ on erittäin hyvä ja tällä hetkellä. On tehty hyviä ohjeita sen edistämiseksi, mutta tämä antaa sen kokonaiskuvan, missä me ollaan. Eli täällä me näemme, on suuri hyödyntämätön potentiaali. Jotta me päästään sille tielle, mihin Taru Koivisto tuossa viittasi. Tämä on yksi keskeisiä asioita, missä toivottavasti päästään jatkossa eteenpäin. Eikä tämä se, että onko tehty päätös Evan ottamisesta, Mutta sitten kun katsotaan, että kuinka paljon käytetään siellä systemaattisesti, niin sielläkään se tilanne ei vielä valitettavasti ole kauhean hyvä. Eikä tämän infonapin kautta löytyy aina se spesifiuta. Tieto sitten mitä tässä on niin kuin kerätty. Eli tuota, keltainen tarkoittaa tässä, että se käytetään joillakin toimialoilla, ja tässä vihreä tarkoittaa sitä, että käytetään kaikissa toiminnoissa. Tällä tavalla voitte käydä katsomaan näitä eli tuloksia eli, tuota, Kuitenkin positiivisena voin sanoa, että, tuota, että 37 prosenttia käyttää EVA Tota, lautakuntapäätösten yhteydessä 37 prosenttia kunnista. Ja siinä on kasvua kuitenkin 8 prosenttia kahden vuoden takaisen tilanteeseen. Et, niin suunta on oikea, mutta tietä on vielä aika paljon kuljettavana. Ja viime viime tota, hallituskauden aikana vahva viesti on ollut meidän suunnasta ja muualtakin siitä, että tota, hyvinvointikoordinaattorit pitäisi siirtää toivottavasti jonnekin muualle se sote-puolelta siis pois esimerkiksi keskushallintoon. Ja näin on itse asiassa tapahtunutkin. Kun 2015 oli 60 prosenttia hyvinvointikoordinaattorista oli sijoitettuna sote soteen, niin tänä vuonna ainoastaan 14 prosenttia on sotessa. Eli kunnat on kyllä valmistautunut siihen, että jos sote tulee, niin se hyvinvointikoordinaattori ainakin jää sinne kuntaan sitten että et ole liian myöhässä sitten sen päätöksen kanssa. Siinä yksittäisiä henkilöitä varmaan enää siinä vaiheessa miettiä, kun se sote tehdään ja koko henkilöstö siirtyy esim. maakuntiin. Eikä se ole positiivista. Positiivista sen sijaan ei ole se, mikä mitä tässä huomattiin. Me katsotaan, että kuntien hyvinvointityöryhmiä eikä se operatiivinen, poikkeihallinen työryhmä ja kuntien johdossa. Niin mitä siellä on tapahtunut sosiaali- ja terveydenhuoltoasiantuntijuudelle asiantuntijuudelle. Sosiaalitoimin edustajuus, edustajat ovat vähentyneet 13 prosenttia kahden vuoden takaisesta, ja terveystoimen edustajat 12 prosenttia kahden vuoden takaisesta. Eli se asiantuntijuus sieltä on, on katoamassa. Ja tähän liittyen me sitten äh, tuli mieleen muutamia vuosia sitten tarkastelu siitä, että okei, että onkohan täällä sote-järjestämistavalla, jonkinlainen merkitys siihen, että miten tämä hyvän terveystyöntä kunnan johdossa on järjestetty. Ja siihen liittyen meillä on ensimmäinen yleisökysymys. No niin, hyvä yleisö. Nyt saa ottaa ne puhelimet oikein luvan kanssa esille. Ja johdattelen teitä hieman. Eli meillä on oikeastaan neljä tapaa Suomessa järjestää sosiaali- ja terveyspalveluita. Ensimmäinen tapa on se, että kunta järjestää sotepalvelut itse, eli on niin sanottu itsenäinen kunta. Sitten on toinen vaihtoehto on se, että kunta kuuluu kuntayhtymään ja tämä kuntayhtymä järjestää sotepalvelut. Kunta voi järjestää myös sotepalvelut itse ja samalla hän sitten tarjoaa ne palvelut myös toiselle kunnalle tai muille kunnille. Silloin puhutaan vastuukuntamallista. Tai niin, että neljäntenä vaihtoehtona on, että kunta on antanut sotepalvelujen järjestämisen toisen kunnan tehtäväksi, eli puhutaan niin sanotusta vastuun siirtäneestä kunnasta. Ja nyt seuraa sitten ensimmäinen äänestys. Eli menkää sinne sivulle www.menti.com, ehkäpä olettekin siellä jo. Tämä on nyt uusi tapa käyttää puhelinta ja äänestystä. Ja sitten kun te olette päässeet sinne sivulle, niin te voitte näppäillä tuon koodin 284610 ja sitten lähteä äänestämään. Teistä jo suuri osa siellä äänestää, eli onko kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistavalla vaikutusta kunnan poikkihallinnolliseen hyteen. Odotellaan vielä pieni hetki, että me saadaan vähän lisää ääniä. Palkit nousevat siellä. Tässä tapauksessa yksi palkki pomppii siellä kovasti. Ja tämä on samalla harjoitus. Nyt näyttää siltä, että teistä suurin osa on saanut vastattua tähän kysymykseen, niin otetaanpa sitten vielä Toinen kysymys. Mikä seuraavista soten järjestämistavoista vaikuttaa myönteisesti kunnan hyten johtamiseen, rakenteisiin ja voimavaroihin? Itsenäinen kunta, kuntayhtymä, vastuukunta, vastuun siirtänyt kunta. Kysymys on siis vaikuttaa myönteisesti. Tämä kysymys vähän jo vaikeutuu, eikö? Ja siellä ne palkit elävät. Te näette nyt tuolla samalla myös sitä, että kuinka, kuinka ne palkit nousevat siellä. Sininen ja keltainen palkki pomppivat siellä eniten, eli itsenäinen kunta ja kuntayhtymä. Tässä vaiheessa varmaankin pikkuhiljaa, niin Timo varmaankin haluaa ruveta kommentoimaan tätä tulosta ja tarkastella sitä sitten tarkemmin. Kiitos hyvä yleisö kommenteistanne. Kiitoksia. Mä en rupea kommentoimaan tätä. Nyt pitäkää mielessä tämä, että miten tämä meni. Itsenäinen kunta, kuntayhtymä. Nähtiin, että siellä on suurimmat positiiviset vaikutukset kunnan, kunnan toimintaan. Mä käyn läpi muutamia tuloksia tästä kuntajohdon tiedonkeruusta tällä jaottelulla nyt. Käytään ensin, että minkälaisia nämä on nämä kunnat. ensin itsenäinen kunta, kuinka monta kuntaa niitä on ja mikä niiden väestöpohja on, niin saadaan vähän kuvaa siitä, että, että, että, että missä me ollaan ja, ja minkälaisista tota, väestöpohjista me puhutaan. Itseä se kunti on 74, jotka järjestää itsessään ja väestöpohja on reilu 2,5 miljoonaa. Kuntayhtymäkuntia on se 159 ja tota, siellä se on yksi 7 miljoonaa melkein se väestöpohja. Tässä näette, missä ne ovat. Vastuukunta, eikä järjestää itselleen, mutta myös sitten niin kuin muille, niin niitä on 26, mutta sielläkin on miljoona kuitenkin sitten, se väestöpohja, eli aika iso. Ja sitten nämä vastuun sisäkuntia, niin niitähän on, on lukumääräistä 36 ja se väestöpohjakin on sitten huomattavasti pienempi. Mutta tässä on niin kuin yleiskuva siitä, että, että mikä se on niin kuin tämän järjestämistavan tavan mukaan Suomessa tilanne. Nyt muutamia tuloksia ja vastauksena tuon edelliseen kysymykseen. Katsottiin, sitä on kysytty tietoa siitä, että onko kunnan to talous- ja toimintasuunnitelmaan kirjattu toimenpiteitä sosioekonomisten hyvän terveyserojen kaventamiseksi. Me nähdään sieltä, että kaksi erottuu itsenäinen ja vastuukunta erottuu positiivisesti, että niissä on kirjattu enemmän näitä toimintoja siihen tuota, toimintataloussuunnitelmaan. Edelleen, ollaan TTS, onko, onko TTS määritty mittari tai tunnuslukuja, joissa seurataan sen ja terveyden edistämisen tavoitteiden toteutumista, onko siellä määritetty, että miten seurataan näitä tavoitteita. Siellä jälleen itsenäinen ja vastuukunta näyttäytyy positiivisesti, niissä on yleisimmin siis määrittynyt nämä tunnusluvut kuin kuntayhtymässä ja vastuun siirtäneissä kunnissa. Sitten mennään tarkastuslautakuntaan, edelleen ollaan täällä johtamisen ja sitoutumisen osalla. Onko tarkastuslautakunta arvioinut hyvinvointi- ja terveystavoitteiden toteutumista? Tämä on viimeisen valtuustokauden aikana. Siellä jälleen nähdään, että kuntayhtymä nousee siellä itseässä. Nyt esimerkiksi kärki tänne Kärkikaksikkoon yhdessä itsenäisen kanssa, kunnan kanssa ja sitten vastuu siirtänyt on tullut vähän alempana. Sitten äsken puhuttiin siitä sosiaali- asiantuntijuudesta, miten se näkyy näissä ja näissä eri kunnissa, kaikissa vastuukunnan kunnissa, siellä on edustaja ja itse näissäkin 94, mutta sitten kuntayhtymän kunnissa ja vastuuistyrityksen kunnissa, niin siellä selkeästi on vaje olemassa jo. Se on nähtävissä. Niissä monessa kolmanneksessa ei ole enää sitä, s sitä saatavilla. Ja tervey terveydenhuollon ja asiantuntijoiden osalta tilanne näyttää samanlaiselta. Siellä jälleen tämä vastuukunta ja, ja, ja itsenäkunta niin siellä on hyvä se asiantuntijuus edelleen olemassa tässä hyvinvointityöryhmässä. Mutta sitten se on, puuttuu äh, valitettavasti monesta näistä muista kunnista. Ja, ja, ja sitten jos katsotaan hyvinvointikoordinaattoreita, toimiiko niin nähdään se, että tota, ei vastauksia on vähiten täällä vastuunsiirtäneissä ja kuntayhtymän, että eniten on täällä ja kuntayhtymän kunnissa. Eli eikä siellä ei ole niitä hyvältökoordinaattoreita. Onko tehty päätös EVAn käytöstä? EVA muistatte äsken sen kansallisen kuvan siitä, missä me ollaan tällä hetkellä. Ja, ja, ja siellä edelleen tämä sama trendi näyttää. Va Näkyvän. Eli tämä on aika systemaattisesti tämä kuva muodostumaan siitä, kukohan sitoutumista, johtamista, arviointia. Tässä on sitten tämä arviointiin ja raportointiin näihin tietoihin. Päästön terveyden muutoksia. Samat tieto, mitä äsken katsottiin kansallisesti, niin tässä se näyttäytyy jälleen tällä tavalla. Ja, ja yleensä tämä raportti seuraa sitä, että onko. Tuota, onko niitä asioita käsitelty ylipäänsä johtoryhmässä. Johtopäätöksenä edellisestä, ja tuota esityksestä, edellisestä tarkastelusta ja sitten tuota alun koko maan tilanteen tarkastelusta on se, että yleisellä tasolla tässä kuntien hyte rakenteen toimintojen ja resurssien kehityksessä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Ja tuota, ja mä näkisin, että se on ihan hyvä asia. Se on ollut myllerrystä, on ollut paljon soteudun osalta, mikä olisi voinut vaikuttaa toisakin tavalla tähän kokonaistilanteeseen. EVAssa vaikutusten ennakkoarvioinnissa on käyttämätöntä hyödyntämispotentiaalia ja sitä työtä tulee systeemisesti jatkaa. Hyvää työtä on tehty jo viime vuosina. Kuntaliitto ja TH on tehnyt koulutuskiertoja ja materiaalia on edelleen kehitetty ja, ja, ja, ja sitä työtä pitää vain jatkaa. Huistuttavaa on, on tämä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijuuden väheneminen hytätyöryhmissä. Siihen pitää kiinnittää huomiota. On selkeää, että sote-järjestämistä vaikuttaa, vaikuttaa uh, tähän kunnan hyten resursseihin, johtamiseen, toimintatapoihin. Ja ehkä me, siihen me ei ole kiinnitetty viime vuosina riittävästi huomiota. Ja, ja, Nämä tuosta antaa selkeän viestin siihen, että tämä kuntien hytetyö ja sote-keskuksessa on turvattava tähän yhteydessä ja Tämä vaatii aktiivisia toimia. Tätä pitää viedä eteenpäin aktiivisesti, pitää olla siihen liittyviä hankkeita myös ja käydä sitä keskustelua kansallisesti myös alueellisesti ja paikallisesti. Mikä se rooli on, miten se järjestetään ja miten se resurssoidaan. Se ei tule tapahtumaan itsestään. Kiitoksia.